Det kommer til at handle om lokning igen, og det er så selvfølgelig ked af, men EU-domstolen kom med en meget vigtig dom i tirsdag, så den vil jeg gerne tale om. Så hvis der er noget emne, du gerne vil høre om, så efterlad en kommentar nedenunder. Graham Dwyer er en IR, som blev dømt for drab ved de irske domstole. Et af de beviser, man brugte mod ham, det var så de ulovligt indhentede teledata. Han har anket sagen, og de irske domstole bad i den forbindelse, at EU-domstolen forklarer, om EU-retten har en betydning på, hvordan medlemsstaterne bruger ulovligt indhentede beviser. Fra amerikanske film og serier, så ved vi, at et bevis skal blive smidt ud, hvis politiet overtræder den sigtets retssikkerhed. I Danmark har vi et helt andet koncept, hvor vi bruger alle beviser, uanset om de er ulovligt indhentet eller ej. Og på retsområdet, der handler EU-samarbejdet ikke rigtigt om strafferet, derfor så var det usandsynligt, at EU-domstolen ville sige, at Irlands domstole skulle smide de her data ud. Og det var, hvad jeg regnede med. Det var, hvad jeg forventede, og det var også en af konklusionerne. Ja, det var selvfølgelig ulovligt, at de brugte de her data, men det er op til at de irske domstole at afgøre, hvilken konsekvens det skal have. Så min første reaktion på det her, det var, okay, der er ikke noget nyt i det her. Men så læste jeg hele dommen. Og i EU, der kan alle medlemsstater intervenere i hver sag, så den danske regering havde sagt, vi vil gerne være med til det her, og her er vores indlæg. Vi vil gerne have lov til at blive ved med at lokke og bruge data til alting. Og der viste det sig så, at EU-domstolen, de løb tør for Fox. På et elegant jurasprog, så siger de dommerne ved EU-domstolen, at de danske overvågningspolitikere skal gå ind på deres kontor, låse døren og gøre usigelige ting med sig selv. Vi tabte i foreningen mod lovlig for Højesteret, fordi at domstolen sagde, nej nej. EU-retten kræver ikke, at nationale regler skal kendes ugyldige. Det er nok at sige, at de ikke skal anvendes. Og EU-domstolen svarer, hvordan fanden er I kommet til den konklusion, kære danske højesteret? Det var præcis, hvad vi gjorde i 2014. Vi erklærede, at hele direktivet var ugyldigt. Nationale domstol, og så spurgte sig igen i 2016 og 2020, og begge gange sagde vi det samme. Hvor fads, hvad I er i? Så hvad gør vi nu med tillokningen i Danmark? Jamen, det vi er vi i gang med at tale med advokaterne om, og med politikerne. Retsplejlovens pakker på 399 siger, at højesteret undtagelsesvis kan genoptage en sag, hvis der sker noget nyt. Og chancen for, at de gør det, den er mikroskopisk, men hvis vi anmoder om det, så tvinger den en højesteretsdommer til at sætte sig ned og få fat en forklaring på, hvorfor deres afgørelse stadig er inden for EU-retten. Og det vil være alle pengene værd, så god weekend! Hvis du gerne vil hjælpe, så kan du skrive til Folkets Hens og spørge, om det er rimeligt, at vi er blevet dømt til at betale staten en kvart million i sagsomkostninger udover de 3 millioner, vi selv har brugt. Hvordan kan borgere kæmpe for deres rettigheder, hvis vi risikerer at blive straffet økonomisk for det? Jo flere, der skriver til dem, jo større chancer er der for at få f.eks. Nickelodeon til at droppe det krav.